T'esperava com espera la nit en una plaça per meu petit, vocat a la terra, accento orfe. I jo homto paraula per paraula, agafada de la teva mà. Ella ens espera.